Leve. Du skal skilles. Og det er ikke det værste. Det er, hvis jeg må sige sådan. Ja. Det her er en klassisk strategi for at fratage forældremyndigheden af den datter. Det kan Olivia ikke finde på. Normalt skal der gå. Eller... Nej, det gavn ikke. Olivia jeg kunne ikke finde på det. Nej, men normalt skal der gå et halvt år fra separation til skilsmisse. Men din arrest har skabt det, man kalder en særegnet omstændighed. Det betyder, at hun kan begære en hurtig skilsmisse og i sidste ende få den fulde forældremyndighed. kan okay, så... skal lige... Hvis forholdene... Vurderes som potentielt traumatiske for barnet, så bortfalder skyldspørgsmålet, og forældremyndigheden tilfælder moren. Ja, hvad? Hvordan, hvordan kan det her så gøre? Du er far, Leo. Du har ingen rettigheder.